دروس الفتاة القروية، جينا كفريق مناصرة متكون من تلميذات ديال مدرسة فاطمة الأندلسية، زايد ممثل عن منظمة اليونيسف زايد تلميذة مستفيدة من مركز الفرصة الثانية. سوق طلبة. سوق طلبة، ها. نعم. كنتضارب بذيك المشاكل، طبعا الناس كاملين هنا، ولكن هما كيكونوا كي متضاربين، يعني احنا هما الوسيلة ديالهم باش نحلوا ديك المشاكل، احنا مدة كبيرة وحنا كنعدوا تكاون في الترافع. وان شاء الله كان الهدف ديالنا ونجلسو مع المسؤولين طبعا ثم مسؤولين اخرين باش ان شاء الله نحاولوا نذبروا الواحد الحل ولا واحد الحاجه اللي تخلي داك الفتايات والشباب ديال المنطقه يكونوا في مستوى عالي طبعا احنا كنشوفوا المشاريع الفلاحيه ماكرهناش نكونوا في هاد المدينه طبعا مشاريع اللي تكون الكترونيه مشاريع تكون ذكيه اللي كتواكب العصر اللي حنا فيه طبعا لا يوجد مجهود ديالنا بمجهود دي الفتاة <T2> بل جامع كما قلنا شاء الله اللي قادر عليها ديالها هي مدرسة وشكرا حموم حم. حمو مدرسة فاطمة الأندلسية كل فتاة اليوم بناية باش اي ام تراسمي <تصفيق> كحلياشه شكرا جزيلا